مرحباً بكم متابعي دولة تيوب سنأخذكم اليوم في رحلة لتتعرف على دولة جديدة من دول العالم الولايات المتحدة المكسيكية وتعرف باسم المكسيك وهي جمهورية دستورية فدرالية المكسيك واحدة من اكبر الاقتصاديات في العالم وتعتبر قوة اقليمية ومتوسطة بالإضافة إلى أنها أول عضو من أمريكا اللاتينية ينضم لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ عام 1994 العاصمة المكسيكية مدينة مكسيكو هي العاصمة الفدرالية للمكسيك والمركز الاقتصادي والصناعي والثقافي في البلاد والمدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان مع حوالي 8 ملايين و 836 ألف و 45 نسمة في عام 2008 بنيت المدينة على أيدي الأزدك في عام 1325 على جزيرة في بحيرة تكسوكو ودمرت بالكامل تقريبا في حصار 1521 وبعد ذلك أعيد تصميمها وبناءها وفقا لمعايير المدن الإسبانية وفي عام 1524 تأسست بلدة مكسيكو سيتي وهي ثاني أكبر منطقة حضرية في الأمريكتين وثالث أكبر تجمع سكاني في العالم ومكسيكو سيتي هي مدينة عالمية كبرى في أمريكا اللاتينية وتعتبر ثاني أكبر تجمع حضري في العالم بعد طوكيو باليابان موقع المكسيك الجغرافي تقع المكسيك على الحزام الناري حيث أبرز مناطق الزلازل والبراكين في العالم وهي إحدى الدول أمريكا الشمالية يحدها من الشمال الولايات المتحدة ومن الجنوب والغرب المحيط الهادئ ومن الجنوب الشرقي كل من غواتيمالا وبليز والبحر الكاريبي ومن الشرق خليج المكسيك مساحة المكسيك تبلغ مساحة المكسيك مليون وتسعمائة واثنين وسبعين مربعاً مما يجعلها الدولة الرابعة عشر بين دول العالم من حيث المساحة الكلية، كما تضم ما يقرب من 6000 كم من الجزر في المحيط الهادئ، كما يوجد في المكسيك 170000 كم من المحميات الطبيعية. اللغة في المكسيك لا توجد لغة رسمية بحكم الدستور على المستوى الاتحادي في المكسيك وتمتلك المكسيك أكبر عدد من الناطقين بالإسبانية في العالم حيث أن ما يقرب من ثلث جميع المتحدثين الأصليين بالإسبانية يعيشون في المكسيك بالإضافة إلى عدة لغات مثل الناهوتيل والزابوتيك العملة في المكسيك البيزو هو العملة الرسمية في المكسيك ويساوي 0.052 دولارا أمريكي السياحة في المكسيك. تعد المكسيك المنفق الثالث والعشرين عالمياً على السياحة في العالم وهي أعلى نسبة في أمريكا اللاتينية. وفي مؤشر التنافسية للسياحة والسفر في عام 2008 كانت المكسيك الخامسة بين دول أمريكا اللاتينية والتاسعة في الأمريكتين. مكسيكو سيتي هي الأكثر شعبية لدى السياح كمدينة من أمريكا الوسطى القديمة وموقعاً للعديد من المعالم السياحية الشهيرة. مثل هرم الشمس وهرم القمر والمدينة أيضا موطنا لبلازا مكسيكو والقصر الوطني المكسيكي وهي الأكبر في نصف الكرة الغربي والتي بنيت فوق معبد تيوكال الأكبر منها أما غواداليخارا في خاليسكو ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في البلاد وموطنا لبعض التقاليد المكسيكية المعروفة مثل التيكيلا وموسيقى الميرياشي والشاروس أو رعاة البقر المكسيكيين وتعد واحدة من المدن الأكثر زيارة في المكسيك أما السياحة الثقافية فهي نقطة الجذب الرئيسية في المدينة التي يوجد فيها عدد كبير من المتاحف والمعارض الفنية والمسارح المناخ في المكسيك يعتبر مناخ المكسيك من أكثر طقوس العالم تنوعا لأن مدار السرطان يقسم البلاد إلى مناطق معتدلة واستوائية شروط الحصول على الجنسيّة لها شروط وهي التخلي عن بلد الشخص الأصلي وآداء يمين الجنسيّة الوحيد إلى المكسيك إثبات المعرفة بالإسبانية وتاريخ التكامل المكسيكي إلى الثقافة الوطنية إثبات الإقامة في المكسيك لمدة خمس سنوات مباشرة قبل تقديم الطلب التعداد السكاني بلغ عدد سكان في المكسيك في عام 2016 حوالي 127.5 مليون نسمة وهي بذلك تحتل المرتبة ال 11 بين دول العالم من حيث عدد السكان الدين في المكسيك وفقا لتعداد عام 2010 من المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا فالكاثوليكية الرومانية هي الدين الرئيسي ويتبعها 82.7% من السكان في حين 9.7% ينتمون إلى طوائف المسيحية أخرى ويشكل 92 مليون و 924 ألف و 489 كاثوليكي في المكسيك ثاني أكبر مجتمع كاثوليكي من حيث العدد في العالم بعد البرازيل ويعتنق الإسلام في المكسيك عدد صغير من السكان في مدينة توريون وهناك ما يقدر بنحو 300 مسلم في منطقة سان كريستوبال دي لاس إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك وان اردتم مشاهده مزيدا من هذا المحتوى الحصري اشترك في القناه وفعل زر الجرس لتنضم الى متابعينا